Esittelen tässä joitakin vinkkejä liittyen LibreOffice Draw-ohjelman käyttöön. Et tilanne saattaa olla tämmöinen, kuten tässä, että täällä ei ole mitään piirrosobjekteja, jota voisi valita, niin täällä on tämmöinen, kun näytä piirros-toiminnot, niin silloin tänne ilmestyy noi valittavaksi. Ja toinen, mikä saattaa puuttua, niin täällä ei ole mitään täällä. Oikeassa reunassa, niin täältä löytyy tämmöinen kuin sivupalkki. Eli sitä kun klikkaa kerran, niin saa tänne sivupalkin ja sen saatosta tuosta myöskin piilotettua sitten sen jälkeen. Eli tuossa on tuommoinen nuoli. Ja yksi toiminta, joka saattaa olla kätevä monessa suhteessa, niin näytä ruudukko. Eli nyt tähän olisi kätevä aloittaa piirtäminen ja... Piirtäminen kannattaa aina aloittaa siten, että valitsee sen viivan värin, että jos mä haluan esimerkiksi mustaa ja sisältä se on sitten valkoinen, niin voin tehdä tuosta valmiiksi nämä valinnat. Eli sen jälkeen tulee sitä, mitä olen valinnut piirtoväreiksi, niitä ei tarvitse jälkikäteen. Muuttaa ja sitten siinä vaiheessa kun olisin tästä tekemässä lopullista versiota, voin ottaa tuon ruudukon tosta sitten syrjään.